Навпроти будинку Галини Морозової прилетіла російська ракета, яку вона, з іронією, називає «красуня». Каже, сама вийшла до магазину. Пішла, зайшла тільки в магазин, кажуть, повітряна тривога, пройдіть, будь ласка, і починає плитка сипатися зі стелі. Ну, ось. А старший був якраз у цій кімнаті, поряд з оцією красунею. За словами жінки, чи підлягає відновленню її оселя, визначатиме комісія. Ні, ну в хаті там, там ціле все, шифанер все ціле, там скрабу такого і не було, не нажили, краси не навчилися. Так що речі, шміття і все, більше там нічого цінного взагалі. Ні, воно все ціле, тільки стіни шатаються, а так даху нема, вікон нема, а так нічого. Жити, мабуть, можна. Її сусіда Ростислава Козаченка також не було вдома. Як розповідає чоловік, поїхав того дня до бабусі. Як ввечері зателефонували друзі з новиною. у мене просто серце ушло в п'ятки. Потом я фотографії, що забор пострадав не так. А потім зайшов ще в одну кімту, я тож обычно отдыхаю, там втекло просто вилетіло б в мене, якщо б там знаходился. За словами Ростислава дісталося і спальні молодшого брата. Він разом із батьками після початку повномасштабної війни виїхав за кордон. Тепер хлопець планує відновлювати оселю до приїзду рідних. Так, будемо ставити по-любому, тому що до домичти ми тут строїли, ну, 8-літ з самого фундамента, самі самі все. Тут до цього були пустір з старим гаражом старим, обломками. Ми це все ввозили, все вирівняли. Для сусідки Ростислава Олени Зайцевої цей понівечений будинок – єдине, що залишилось. Жінка каже, до її квартири, де мешкав окремо син, торік, 7 жовтня вже прилітала ворожа ракета. Тепер ні сталося і за міському будинку. «Після вчорашнього шоку Ну, було не страшно, не знаю, як далі буде страшно чи ні. Ну, а в будинку ну, більш-лімніє тепло. У людей буває холодніше. Ні. Виїжджати це однозначно ми не будемо. Ну, щось будемо робити. Якось, якщо допом... ну, обіцяють нам допомогти, вікна вставити. Ну, тут саме страшне, що тут відірвало кришу і погнуло, побило осколками і пішли лопатися стіни. Я думаю, ми переможемо, а там будемо дивитися. В момент обстрілу, каже жінка, син саме готував обід. Повезло, що тут знаходились на кухні. Це кухня спасла. Якби там не знаю, що було, тому що повилітали вікна з, з рамами. рамами в місті і дуже летіли так, що пошкоджили і меблю, і все. Скоч допоміг, ще є одна кімната, там теж коч непогано спрацював. так що радимо не знімати його поки що. Бачите, вони якось там. З цієї сторони полетіло, а з так, наче навіть напогано. На місці в Лучанії за добу після обстрілу працюють відповідні служби, каже голова Кошугумської селищної ради Володимир Сосуновський. За його словами, людям надають матеріали для часткового відновлення будинків, надають продуктові набори. Але розселити жителів пошкоджених будинків не мають змоги. у міській раді хоч є комунальні гуртожитки, у нас їх немає і комунального майна також немає. У нас один будинок є комунальний, який ми в Балабинській селищної ради придбали, ми туди з Маріуполя ВПО переселили. А на сьогодні ну, люди, хто до сусідів, хто до родичів, роз'їжджаються. Ну, складна ситуація, але от така ситуація. Анна Червата, Максим Савчук, Суспільне новини з Запоріжжя.